اهلا بيكم في حلقة جديدة من العب ينوب. أنا يا انا يحيى عزام او والنهارده للاسف بنكمل ذا بيست انسايد وواضح ان السلسلة دي سهلة مش مرعبة خالص يعني انا مش بخاف من الحاجات دي كنا وقفنا لحد شابتر فور فدلوقتي يلا بينا لو تفتكر كان نيكولاس وقع الساحر زقه وقع من فوق في اخر حاجة مكتوبة في الدايريز اللي قراها سبحان في نجفة بس يعني سبحان الله مش مشغلينها ممكن ممكن اكيد مش ابوك يا ابني اللي مات النجفة دي بالظبط زي اللي عندنا check your father's bedroom. اوضه النوم اكيد بتبقى فوق فتعال نطلع نبص طلع بس الفانوس بتاعنا نولع الشمع علشان خاطر آه ربنا يسترها معانا يعني في الضلمه الغريبه دي فين بقى اوضه الحاج؟ هي دي قطك الحاج؟ افتح يا حاج ولا هنا؟ الكرسي ده ما كانوا مضايقني فاحنا نحط الكرسي على جنب كده. اوه اوه بص الكراسي بتعمل ايه؟ شيء في منتهى قلة الادب. في بنطلون. الحاج كما بهدل الدنيا ثاني. اوه دي اوضه الحاج. You are not alone. حبيبي ربنا يخليك. No. You ما هذا؟ آه ما الغلط فيني؟ gets out of zero get good happen again they promised dear قفل عليا what happened looks like a hurricane went اه فعلًا. انا ابوك مبهدل الدنيا قوي بابا اه جميله قوي i have no idea كل ده مكتوب هنا أنا مش شايفه هو uh, ML is but I إيه eh? but I clearly remember the day when I accidentally knocked out the watch of the table. My father literally stopped dead in his tracks. أوه oh, يا حبيبي يلا ربنا ربنا وإلي من يصلح طبعاً ذات مسل مقادس فما ينفعش نهزره نرميه الرمي وكذا. Uh, ايه ده؟ بابا كان مبهدل الدنيا خالص هنا نجزامين ده بقى صورة مين؟ دانييل زبور ده ولا مين؟ هنحط الكرسي في الدولاب بس ايوه هنحط الكرسي تحت كده مفيش حاجة مهمة هنا تتاخد who is maria what ماشي يا maria maria واضح انها بتتكلم باسلوب مش لطيف uh, حاولي تحسني اسلوبك يا maria خلاص نولع الشمع بس عشان خاطر لو العفريت جه هنا لو البيست بقى انسايد حاليا البيست اوتسايد فاهم فلما البيست يبقى انسايد اهو آه آه بص بص خدنا خدنا كيروسين اه شمعتين اهو الحال في حالة برضو ان جه البيست بقى جه انسايد احنا ممكن نستخبى هنا من البيست مش ممكن فتحنا الادراج دي بصينا يمكن نلاقي فيها كبريت انت عارف ان انا من من ملتقى وشق الكبريت ورقه مالناش دعوه بيها اقفل الدرج فتح الدرج ده ايه ده كتاب ما في الدرج زي ما دخلنا زي ما هنطلع بمنتهى البساطه ما تقوليش ان الباب مقفول الحمد لله كبريت حياتي بقت احسن ايوه انا هطلع من هنا ازاي ما الباب مقفول I need to find another exit. اه. حصل. اه. مفيش حاجة نبص عليها فوق. مفيش مخرج غير من هنا اهو. اه في هنا. انزل البيزمنت تاني. في جامب سكير هنا. في جامب سكير. خذوا حذركم. خذوا حذركم. يا رب. في نور طالما في نور. لا ده. لا لا كابتن. سلامتك ملهيه يا يا سلامتك يا يا هقع هقع. هقع ها, ها. ها أنا عارف. انا عارف لا في سكير دلوقتي دلوقتي لا تاني. تاني ده? لا يا يا لا في فران هنا بدون اذن حماسه طبعا لو انت ما تعرفش مين حماسه ارجع اتفرج على السلسله اللي احطها لك فوق دلوقتي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ايه ده ده خايف مني خد يا بتاع تعال خد يا تعالى يا got damn it i feel like this house is trying to kill me ما <تصفيق> شاء الله، لماح قوي يا جدو، <تصفيق> لماح قوي حضرتك يعني انا بصراحة مش عارف ال انا دلوقتي عرفت حفيدك طالع لمين، وايه الباب المقفول بباسورد غريب ده، I need a look back بيقولك ايه؟ بيقولك ذويك weekly مش عارف ايه، اوكي okay, I can remember how upset my father was after that accident and when he found out what happened to George he was really terrified. Mm. حادثه حصلت بلك عن explosion حد سات ال ال, ال, ال mining كانوا بي بيقوموا بال بالتنقيم. كانوا line mine black stone new hemisphere cost the lives of three miners آه يا حبايبي الله يا حبايبي دلوقتي انا عايز لوك بيك عشان افتح هذا الباب فندور في كل الادراج ما عدا الدرج ده عشان بيتفتح... ما بيفتح لا طلع بيتفتح فنفتح الدرج من تحت مفيش حاجه مفيش حاجه في شوكه ممكن اخدها دفع بيها عن نفسي مسدس الله اخيرا اخيرا هضرب حد بالنار ايذر والله ان انا اقتل البيست اللي انسايد ده اه مفيش امو، اوكي. لوك اه لوك فيك حلم. ااا اكزامين ما هذا؟ امولت. امم تميمة حظ، ماشي. ارميها هنا. نولع الشمعة، نشغل الجرامافون ناخد الكبريت بس كده، كده كده انا عملت كل حاجة نفسي فيها النهاردة. خدت الكبريت، هحتاج إيه تاني في حياتي يعني مش عارف. نفتح بس هنا اذا ربما نلاقي اي حاجه شمع وكبريت ارمي الشمع ده هنا ارمي الشمع ايه الادب آه. فيش حاجه مهمه مجرد شمع, ده. شمع ده نات. ريفولفر طيب تعالى نملا بنزين او بمعنى اصح كيروسين ونفتح بقى الباب وننزل يا اوكي. Yeah. Okay. فتحنا الباب بمنتهى البساطة. نفتح بقى الاخر عشان لو حبينا نهرب من البيست اللي فحالة ان هو زي ما قلنا جري ورانا. احنا كنا هنا. أنا ليه كرسي بيبلوك الطريق؟ لأ لأ كده عشان برضو في حالة إن احنا حبينا نهرب. آه دي أوضة جانبية. تعال بس نستكشف شوية. حزام. أكيد كان بيتضرب بيه وهو صغير حرفيًا. هي دي الهيدن مسج. أهو بص بيقول لك إيه؟ My father's built. I can't remember how many times I got beaten with this thing thing thing مش لوحدك يا حبيبي مش لوحدك احنا كلنا طالعين ابونا بالحزمة يعني مثال تاني نرميه في الموقد آآ آه. مفيش اي حاجة مهمة طيب مفيش كيروسين في كيروسين فعلا أنا بخوف نفسي على الفاضي، أنا بفتح ده عشان خاطر أقرف نفسي، بحب الأصوات المرعبة أوي يعني. My mom bought it for me, I can hardly remember her, but this mounted soldier remember very طيب تعال نروتيت، نلاقي hidden message، hidden message أهي. Just one. just one look at it at it and my childhood come back to comes back to me a few years later a bloody war broke out and i was too old for a toy like that انا كنت غلبان قوي دي الالعاب بتاعتكم انا كنت غلبانه انا كمان يعني ما ما عندي حاجه وانا صغير عشان يلا الحمد لله انا بكره الاغنيه من شويه ما علينا تعالى عفوا اروح البيزمنت صح؟ Go to the basement. مش هخاف ما تقلقش، بلاش. اه. Oh! No. It can't be happening. It can't be true. Why did they say I'm safe now if it's coming back? Get through the metal door. هو راح فين الميتال دور ده اصلا على بس نزود كيروسين. انا ندور يمكن اي أيوة والله هيقرب مني هديك بالمخدة. بالخددية. انا نشيلها هنا. هجيلك تاني هجيلك تاني. اولع بس الشمع ده. هياخد الكيروسين. وبعض القارورات التي لا قيمة لها على الإطلاق على الإطلاق كابتن مدحت ناخد الخددية بتاعتنا ونروح بقى إيه الميتال دور اه اللي هيقرب مني بالخددية والله ما بهزر يا نهار أبيض ده فيه دم صورة الراجل ده في الضلمة مريبة الخددية اقسم بالله. قطي الخددية هنا. معلش بس حضرتك شكلك يرعب. شو ده المتال دول. اه اه طبعا انا متعود الواحد حرامي قديم بقى وكده معتاد على هذه الاشياء يعني طبعا اول ما بنخش بنبص على ورا الباب لا يكون في حد واقف لنا باخد فين الخداديه بتاعتي استنى الخداديه دي هي اللي هتحميني من الاشرار معلش يا خداديه هضطر اسيبك هنا انا اسف اسف سامحيني مش المكان ده لا يتسع إلا بس. بس انا سامحيني سامحيني هناك آه. هناك من هناك من من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من دي, دي كافية تعدينا تحسك راكب مترو فاهم حرفيا والله راكب المترو. اول مني باص بتاع الهرم ده اللي هو بتحاول, بتحاول تنزل فبتعدي بالجنب كده. يكون في واحد ضخم طويل عريض واقف وراك وتحس باحساس مريب فشخ يعني. ايه ده? This can't be real shit, I can't pass here. There must be another way. تفتكر؟ إيه هترجع تاني؟ ايه ما انا ماليش ماليش زاوية رؤية غير دي أعمل ايه طيب؟ اه اه اه اه اه ايه يا جدو؟ مالك؟ مالك بمدحت سينيور؟ اه اه Get out of the room مش عارف انت انا من غير ما انت تقولي كده كنت هعمل ايه these are no phantoms i haven't lost my mind not this time شمعة it looks like one of those abominations that the judges wear on their heads mm. there was a judge that used to come to our house what was his name القاضي كان بيجي بيتكم crank Wait a minute. crank it is him it القاضي اللي تقتل الراجل ابو طاقيه هو اللي قتل القاضي القاضي ده اللي احنا قرينا الاخبار بتاعته في انا ممكن استخبى هنا انا كنت عارف ان ده هيحصل بمجرد ما اسيب بتاعتي انت يعني مين راجل في ايه ده انا رميت البتاع بالطريقه الجامده فشخ دي ازاي؟ اه اهو كرانك عشان نفتح الباب نتاكد بس ان احنا خدنا كل حاجه تخصنا هنا طب هو ليه الساحر طلعني من ورا وبمنتهى الحنيه يعني مش فاهم يعني صاحبي هو مثلا يا عم قولنا هتطلع بتحلم بقى تقرفناش. يا الهي انها دماء خد هدية هنا انا مش رايح هنا متحولش متحولش اه لا انا لازم اروح هنا بص الدم منور ازاي بنورك حبيبي امم يا رب يا ستير من هنا ولا من هنا؟ أكيد من هنا. جامب سكير، يلا. الراجل اللي ده هو القاضي اللي إضرب بال... اللي كان بيجري وراه الراجل أبو طاقية بالسنجة. واخد بالك؟ أو بال... بالسطور. معرفش اسمه إيه. المفروض بقى إيه؟ فولو ذا بلود تريل. ماشي. نولع الشمعة بس معلش عشان خاطر أحس بطمأنينة. عارف الناس ما اعرفش تعيش من غير شمع مولع ويكون طلع فوق يلا سكير الجميله بتاعتنا تعالى نقرا كده لك i remember one of my father close friends was a judge i think his name was norton wait that about, him? about norton having been kidnapped and murdered حصل هات لي كروسين ايه ده الله شكرا انت فعلا جبت لي كروسين اهو البلود تريل اهو كاس التميز يا ربي على الرعب يا ربي على الرعب ايه ده دي مش لك في احلامك ده سكرين شوت يا ابني نمشي ورا الدم تعالى طبعا ان الدم بيجيب دم مم. مم. مدهش كم هو شيء مثير للاهتمام طبعا دي كده تقع لو كنت انا دوست عليها دي عشان كده نطيت لان انا جامد جدا يعني دي الحانه اللي احنا المفروض نروحها يعني طلع اللي انا قاعد فيها دي مش حانه لا دي ده طلع مكان عادي جدا واللي هناك دي هي الحانه وكده دلوقتي حان الوقت ان احنا نروح مي هذه الاله اه امو اخيرا هنضرب نار <تصفيق> اخيرا اه داكا تسين يمسح يمسح يمسح يمسح يمسح يمسح اجري بقى اجري بقى يلا يلا ان يل. تتمكن من عاش ان تتمكن يلا الممكن ان تتمكن من الممكن ان تتمكن من حاجة ان تتمكن من الممكن ان تتمكن من أهو أنا بقري غلط صح؟ أه بقري غلط جد آدي دمه. دم أهو دم إيه دم كمان يلا معلش مش هعمل كده تاني يا ابن الغبيه يا ابن الغبيه اوعى الحمد لله استنى كروسين بسرعه يا ابن الغبيه انا كده بموت سهلا. انا كده بجري غراط جدا. تعالى ندور على اخر نقطة دم اهي. زي ما انت شايف كده. بنحاول يائسين ان احنا نهرب. من هذا السن اوفز سيئة. بنهرب من هذا السن اوفز سيئة. تعالى يا صنو سيئة. ما تليف مي الون يا عم بقى يا عم بقى. يا عم عايز ايه يا عم؟ يا عم عايز ايه يا عم؟ هضربك بالريفولفر يا عم. كل ده بنجري ورا البلاد تريل. انت فين؟ انت فين؟ ها؟ اه؟ الحمد لله قربنا من الحانة. أنا لا أراه الآن. أوه أوه كل دي طلقات. لما تعرف كده تلاقي تعرف إن دي مشكلة لما تلاقي كل الطلقات دي في مكان تعرف إن أنت داخل على مصيبة. أه الحانة الحانة بتولع. كيل نورتون المفروض أقتل القاضي. اطلقنا عليه رصاصة الرحمة. يا ابن العبيط يا سيء. اوبا. اوبا. نسيت اريلود. انت فين? انت فين ناو اوبا. يا ابن الغبية يا عبيط يا عبيط يا عبيط خد بس تعال رايح فين. اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا انتي كلبه احدفيني انتي كلبه يا كلبه اوه, أوه يا ابن اوعى ايوه اجري اجري يلا يا اجري يا ابن العبيط اجري طب ايه انا هفضل كده لحد ما الدنيا تليل معلش بس هي طالبه معايا دلوقتي ان انا احط كيلو سين. اي يا سيء! يا ليه الادب يا ياد مش وقته ما تجري يلا في ايه يلا اه فعلا هو ده الوقت المناسب. فعلا. ده الوقت المناسب ان ال يا عم ما يا عم في انت غبي ولا ايه؟ بس بقى بس كفايه كفايه تهريج تعال. ما عليا. ما جتش فيا يا يمزد يمزد يا ابن العبيطة اوبا ها ما تجري يا نا. يا خرا ايه ده ده طلع بيولع فيا من بعيد هي قتلته ما مش قوي يعني ما قتلتوش قوي تمام أو ده البيست اللي انسايت؟ ايه ده؟ يعني أنا بهدي علشان خاطر، آه ده بيولع فيا اوكي اوكي خلينا واقفين بعيد كده خليني من بعيد لبعيد خلاص خليه يفضل يجري ورايا تعال تعال ايه رايك نلعب الغميضه ها مبسوط هو راح فين نورتي? يا شقي او ضلم الدنيا فاحنا نجري زي المتخلفين مش هقول جملة معاقين ذهنيا دي عشان خاطر في ناس بتزعل افتكر ان انا بغلط يعني في اي حد ربنا بتلاب حاجة نورتي انت فين يا شاقي تعال تعال الحبيب يلا بابا يلا يلا ادي واحد اتنين ابا ما جاتش فيا يا ابن العبيط اه اوبا هيولع في الارض هيولع في الارض اه ده بينزل صواعق من السماء اه نجري بقى يلا يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا بوب يلا يلا نجري ازاي؟ شوف ما جاتش فيا لا هي جات فيا فعلا ما جاتش دي ما جاتش ما جاتش ما تحولش وانا لي مش عارف انشن على دماغه يمكن لان انا ما بعرفش انشن ايه ده ده هو ها لم تصبني هو, هو هو هو يا سيء يا ابن السيئين الحمد لله اخيرا اخيرا يا نورتون يا سيء يا سيء يا سيء يلا يحيى يلا يحيى يلا راح فين خد تعالى ايه فاكر نفسك هتنجو بفعلتك ها انت مش هتنجو بفعلتك لا استنى دا انت دا انت ليك عندي كلام تاني يا ابن العبيطة اللي مش عارف تنشن مش انا اكنا مع الكاراكتر ندخل الحانة حانة وقت دخول الحانة ندخل من تحت هنا لا ها نخلص الشابتر ده ونقفل الحلقة عشان خطر ما اقتلكش انا قدتل قوتلة دلوقتي ومعايا مسدس. <تصفيق> مش مش قوي يعني. دخلنا الحانه تاني يا نورتون. تاني يا نورتون. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اوه شكرا يا حضرة الساحر شكرا شكرا واضح ان حضرتك بتحبني يعني شكرا جدا انا متشكر وانا قاعد عامل كده اي قطع بعد كده خبط دماغه في الحيطه اوه اوه, أوه. او لا يا جماعه بلاش اطفال يتفرجوا على لعبه زي دي يا جماعه بلاش اطفال يتفرجوا على... اعتقد كده احنا هننهي الحلقه لو عجبتك اعمل لايك سبسكرايب شير ما تخليش حد سنه صغير يتفرج على الحلقه دي قوي علشان ما يتعبش معانا خلينا بس نشوف الشابتر ده بيقول ايه خلصنا قرينا اللي حصل في الورقه دي how in the hell keys in a diary from over a century ago fucking hell It's فعلا ده, ده مستحيل. It worked. Maybe if I find the other pages from the diary. If those telegrams are ever going to be decoded, صح. صح. خلصنا؟ نقفل بقى السلام عليكم. اه لايك لايك بقى يلا السلام عليكم